Ola, fai moito tempo que non falamos, co que teño un montón de cousas que contarche e, todas elas, teñen que ver co contido desta caixa. Pero para que poidas entendelo, imos viaxar uns meses atrás. Todo comeza en febreiro de 2017, cando me entero de existencia dos premios Youtubeiros, lo que único que necesitaba facer para participar era subir un vídeo Youtube en galego. Para min isto era unha gran oportunidade, o que me puxe en mansa a obra. Ben, máis ou menos, porque vendo que me quedaban tres meses de prazo, relaxeime e me todo o febreiro a elaborar un guión. Que a ver, non é que estivera todos os días a todas as horas. Vamos, que vaguei. Así que cando chega marzo boto contase... e a xusto de tempo. Si, sí, aínda que moitos de vos estedes pensando que dous meses para gravar e editar un vídeo é unha bastada, a realidade é dista bastante disto. De primeiras tiña que gravar 50 tomas diferentes. Sí, sí, 50, ti mesmo podes contaros. Ademais, non era a miña única obligación. Así, tres semanas antes de que remate o prazo, acabo de gravar todo o material que necesitaba, o que significan case 90 xigas de vídeo, o equivalente a máis de 4 teléfonos como este. Finalmente, e tras máis de 14 días de edición, consigo rematar o vídeo, co que o presento e me esquezo do tema. Atá que un sábado pola mañá, chégame unha mensaxe ao correo. Un vídeo de como facer un vídeo. Sí! E alá vimos a Ourense, onde se celebrou a gala, o que nos leva a caixa que biches ao principio do vídeo. A medalla de finalista. Sí. Ao final non houbo sorte, pero que a parte boa xa a vivira. Pensar, gravar e editar un vídeo, cando menos para min, é algo tremendamente divertido e que fago con ou sem breve. Ademais, o resto do ano as cousas non fixeron máis que ir a mellor, xa que viaxei, saquei un montón de fotos, que é outra das miñas aficións, gravei varios vídeos para outras caldes e mesmo publiquei a miña propia páxina web. E aonde quero chegar con todo isto é a que ti tamén podes vivir o mesmo camín E con un pouco de sorte, incluso mellor Porque este ano volvense a celebrar os Premios Youtubeiros Tés de prazo para presentar o teu vídeo dende 1 de decembro até o 15 de marzo de 2018 As bases, xunto con toda a información necesaria, están disponibles na página youtubeiros.gab Pola miña parte, só me queda despedirme e desechar vos sorte Adeus